عبادي مقبول من عند الله. شو هي هيدي الديانه؟ ديانه تعبد الله مش نقطه والله يقبلها ويفرح فيها. عنده خط واحد وجماعه وحده. ما في غيرها. قايين يمثل العباده كما يريد الانسان. بالعهد الجديد لوقا 18 بيعطينا مثل كمان واضح عن الشخص اللي بيعبد بس يرفض من الله فريسي عنده الناموس عنده الوصايا المقدسة فات يصلي بلوقة 18-11 وقال اللهم أنا أشكرك عنده الحقيقة عم بيصلي عم بيشكر لست مثل باقي الناس من نخاطف من ظالم من زاني ولا مثل هذا العشار حياته بالظاهر نظيفه اصوم مرتين في الاسبوع كمان واعشر كل ما اقتنيه كمان قال في واحد اخر وقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء قرأ على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ شو الفرق؟ ظابط معه بكل شيء الثاني مش ظابط معه شيء قال له ارحمني أنا خاطئ قال نزل إلى بيته مبررا قال هذه نحن نعرفه كثير لأنه اعترف وتاب تبرر، بس ما ننتبه أوقات الكلام الأخطر اللي نقال عن الآخر دون ذاك يعني صلاته صيامه ناموسه عبادته عشوره ما خلصته راح غير مبرر. أقليلون هم الذين يخلصون. نعم اللي بيعرفوا يعبدوا الرب صح اللي بيعرفوا شو بده الرب الرب بده ايانا نتوب ونعترف وكل هوديك ما بكفوا ما بكف طب كيف اذا كل واحد منقى شغله وحده منهم؟ تنوع واحد بحب هاي، واحد بحب هاي، واحد بيشدد على هاي مضطر الرب يقبلهم؟ اكيد لا. يوجد طريق واحد وايمان واحد لا يقبل به الله انه نحن لا نزيد عليه ولا نقرب منه ولا نغير فيه. عبرانيين 11 4 با لنا عن ذبيحه هابيل ليش قبل الرب بيقول بالايمان قدم هابيل لله ذبيحه افضل من قاين في ذبيحه افضل من ذبيحه عباده افضل من عباده ايه ومش افضل شويه نوعيه افضل انه هاي مرفوضه وهاي مقبوله هالقد افضل بكثير وحده لا تنفع لشيء وحدي تخلص ليش لأنه بالإيمان قدمها بالإيمان والإيمان هو تصديق كلمة الله وضع ثقتنا فيها اتكالنا عليها وفقط عليها هذا الإيمان شو قال له رب عمل أطاع كيف طلب منه يعبد عبد كيف قد قال له يذبح ذبح وبإيمان قلبه كان مظبوط كان مصدق كان واثق كان متكل على الرب فقبل الذبيحته وذبائح كثيره لا تقبل إذ لا يوجد فيها إيمان